Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας καλωσορίζουμε γιατί είναι η πρώτη τέτοια μεγάλη εκδήλωση μετά από πάρα πολλά χρόνια που η πανδημία μας στέρισε αυτές τις μεγάλες κλίμακες συναντήσεις διαζώσεις και γιατί πιστέψτε με, για αυτό το διήμερο έχουμε δουλέψει πάρα πολλού μήνε. οπότε έρχεται αυτή η κόποση που θέλεις κάποια στιγμή να παρουσιάσεις αυτό για το οποίο δουλεύεις και στο οποίο έχεις επενδύσει τόσο πολύ. Θέλω να σας πω λίγα πράγματα για το πλαίσιο, για να ξέρετε που έχετε έρθει, όσοι ενδεχομένω δεν έχετε διαβάσει, όσο έχουμε δημοσιεύσει προκαταβολικά. Σκεφτήκαμε με αφορμή τα δέκα χρόνια να μην κάνουμε κάτι σαν απολογισμό προφανώς, αλλά να παρουσιάσουμε σε σας και να συζητήσουμε μαζί σας ιδέες, προτάσεις και πρακτικές, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό, για το πώς από πράσινη σκοπιά μπορούμε όλοι μαζί να δούμε νέα εργαλεία, νέες λύσεις, νέες προτάσεις για τις οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις της εποχής μας, η οποία είναι μια εποχή βαθιών μετασχηματισμών, για την οποία θεωρούμε πως τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι πια fit for purpose, δεν είναι δηλαδή αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές. Σήμερα λοιπόν το Φόρουμ ιδεών Rethink Αναστοχασμός. Προσπαθούμε να ξανασκεφτούμε όλοι μαζί. Είναι μια συλλογική διαδικασία, δεν είναι κάτι το οποίο απλώ παρουσιάζουμε, αλλά θέλουμε πολύ να το συζητήσουμε μαζί σα. Αυτή είναι πάντα η πάντα λογική ούτω ή άλλω όποιου πράγματο κάνουμε. Θέλει να στρέψει την προσοχή σε ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι εξόχω σημαντικά και ταυτόχρονα εξόχω υποτιμημένα στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Οπότε, διατρέχοντα γρήγορα το πρόγραμμα, το οποίο ούτω ή άλλω νομίζω έχετε στι τσάντε σα. Ε, θα σα πω λίγα πράγματα για το, γιατί επιλέξαμε αυτά τα θέματα. Ξεκινάμε με το ριζοσπαστικό δημοτισμό, γιατί θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από νέε αρμοδιότητε, νέα εργαλεία και ίσω ένα νέο ρόλο συνολικά. Χαίρομαι πολύ που και ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος Ζεύα, είναι εδώ, ένα από τους πρώτους συνεργάτες του πρώτου συνεργάτε του Ιδρύματό μα και από άλλο ρόλο τότε του Αντιδημάρχου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή την μακρά σχέση. Επομένως, από τη μία νέα εργαλεία για τους, τους Δήμου, για την τοπική αυτοδιοίκηση και από την άλλη ο ρόλος των πολιτών, πώς οι πολίτες μπορούν να είναι συμμέτοχοι στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το χάσμα πόλης και υπαίθρου, τεράστιο ζήτημα, με πολλαπλές συνέπειες. Θα μας τα πει και ιδιαίτερα ο κ. Κοντζαμάνης αργότερα και όλοι οι ομιλητέ στο πάνελ. Είμαστε, θεωρούμε, εξαιρετικά υπροετοίμαστοι τόσο σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο αυτοδιοίκηση, σε επίπεδο κυβέρνηση, αλλά και οι πολίτε οι ίδιοι για να ανταποκριθούμε μακροπρόθεσμα σε αυτή την πρόκληση. Ενεργειακή δημοκρατία. Πώ μπορούμε να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση, καταπολεμώντα την ενεργειακή φτώχεια, κάνοντα του πολίτε από την άλλη μεριά συμμέτοχου ε, στην ενεργειακή μετάβαση. Γιατί και πώ μπορούμε να δούμε τη δημοκρατία ως, την ενέργεια ω δικαίωμα. Και όχι να κοιτάμε απλώ πώ θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των λογαριασμών και να σταματάμε εκεί, στι τιμέ δηλαδή. Μετά από μία μακρά κρίση, το μετά το βάζω και με ένα ερωτηματικό δίπλα, δεν νομίζω ότι η κρίση έχει σταματήσει στην πραγματικότητα, έχουν αλλάξει ή έχουν αναδημορφωθεί κάπω οι κοινωνικέ δυναμικέ. Πώ μπορούμε λοιπόν και στη χώρα μα να δημιουργήσουμε τι προποθέσει για να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε ανοιχτέ και συμπεριληπτικέ κοινότητε. Με αλληλεγγύη ο ένα για τον άλλον και με αποδοχή του άλλου, με το Αλφα κεφαλαιο Έχουμε πολλά επιπλέον επιμέρους ζητήματα, στα διαλύματα. Οπότε τα διαλύματα δεν είναι απλώς για έναν καφέ και για να πάρουμε μία ανάσα, αλλά για να πάρουμε επιπλέον τροφή για σκέψη. Να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα στερεότυπα. να δούμε τι γίνεται με τους καθαρούς λογαριασμούς, πόσο καθαρή είναι οι λογαριασμοί ενέργεια και τι σημαίνει τελικά αυτό για τον ρόλο που έχουμε ως πολίτες να δούμε για το συμμετοχικό προϋπολογισμό και τι εργαλείο είναι αυτό σε τοπικό επίπεδο, πώς ενισχύει ή όχι την συμμετοχική δημοκρατία. Και βέβαια, τι μπορεί να μάθει κανείς από μία έρευνα για την παρουσίαση των προσφύγων στα ελληνικά μύτια. Οπότε, είναι αρκετά έτσι ευρύ το φάσμα όσων θα συζητήσετε και θα συζητήσουμε όλοι μαζί στα διαλύματα. Και όλα αυτά τα ζητήματα, τα επιλέξαμε όχι απλώ γιατί είναι ενδεικτικά και αντιπροσωπευτικά του δικού μα τρόπου δουλειά, του δικού μα προγράμματο, αλλά γιατί εντάσσονται και στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματο. Αντιλαμβανόμαστε, από τη μία, τον νέο περιφερειακό ρόλο που έχει πάρει το Γραφείο, είναι πλέον υπεύθυνο και για τη Βουλγαρία. Επομένω, επιδιώκουμε ακόμα στενότερη σχέση, λίγο πολύ πάνω στη βάση αυτών των ζητημάτων που σα ανέφερα και θα συζητήσουμε καθ' τη διάρκεια τη ημέρα με την ευρύτερη περιοχή αλλά επίσης αντιλαμβανόμαστε και συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια έτσι, ενδυνάμωσης των σχέσεων του μεσογειακού άξονα ε, του Ιδρύματος, από την Θεσσαλονίκη μέχρι ε, την Ιταλία, μέχρι τη Γαλλία, μέχρι και τη Βαρκελόνη που έχουμε σήμερα ε, μαζί μας τη Λάουρα Ρότ, την κεντρική μας ομιλήτρια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί ούτε ή άλλος έχουμε βρεθεί εδώ για να ακούσουμε τις ομιλήτερες και τους ομιλητές μας, αλλά κυρίως να ακούσουμε και εσάς. Έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε και με το ψηφιακό μας εργαλείο το Mentimeter, θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήματα, σχόλια και δικές σας προτάσεις, γιατί όχι. Θέλω απλώ να σας προσκαλέσω να μείνετε μαζί μας εκτός από τη διάρκεια της σημερινής ημέρα και αύριο. Αύριο μεταφερόμαστε από το πολύ ωραίο συνεδριακό κέντρο εδώ του Μεγάρου Μουσικής σε ολόκληρη την πόλη, από το Βαρδάρι μέχρι και το Ινστιτούτο Γκέτε. Ε, και έκανα αρκετές συναντέρυξεις αυτή την εβδομάδα και σε μία ραδιοφωνική μου είπαν κάτι το οποίο το βρίσκω πολύ εύστοχο, ότι η δεύτερη μέρα δεν έχει πολύ μπούρου-μπούρου. Ίσως μεταφράζεται πιο εύκολα το πολύ μπλα-μπλα για τις διερμηνείς μας. Οπότε σήμερα συζητάμε αρκετά θεωρητικά, αλλά αύριο επιδιώκουμε να δείξουμε μέσα από τη δουλειά όλων των συνεργαζόμενων φορέων, είμαστε τυχεροί να είναι 23 αυτοί, πώς βρίσκουν πρακτική εφαρμογή ε, οι ιδέες αυτές. Οπότε κλείνω με μερικέ ευχαριστίε, θα έχω περισσότερε στο τέλο. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τι ομιλήτρε και του ομιλητέ μα, όλου εσά και κυρίω όσου και όσε κάνατε ένα μακρινό ταξίδι. Είναι αρκετοί αυτοί που ήρθαν από αρκετά μακριά, όπω θα διαπιστώσετε τώρα και με τι ερωτήσει μα. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την υπέροχη ομάδα του Ιδρύματό μα, του γραφείου μα. Έχω να πω πολλά περισσότερα για αυτού στο τέλο, οπότε θέλω να μείνετε μαζί για να του γνωρίσετε έτσι του πρέπει. Αλλά θα παραδώσω το, τη σκητάλη για όλη την ημέρα στην Αλεξία Καλαϊτζή. Νομίζω, και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, μία από τι καλύτερε δημοσιογράφους τη γενιά τη. Και χαιρόμαστε πολύ που και αυτή είναι μαζί μα στη σημερινή προσπάθεια και με σούπερ outfit εντελώ πράσινο. Οπότε, Αλεξία, ο λόγο, Εσένα. Νομίζω έχω μίλησει αρκετά, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Hello, everybody. It's, it's really a pleasure to have you all here. is your colleagues, and you, you've done an excellent, you've done miracles in actually having a list of people who not only share theoretical knowledge but also their experience and their passion about topics that they will define our lives and the lives of the next generations. We need to find a green compass And I think and I really hope that after uh, all these sessions, we'll be able to rethink and the most important, we'll be able to react because we need to react in new innovative ways and I think we'll find the way talking and discussing all together.